Основою сучасної цивілізації є взаємовигідна співпраця і те, з ким ми будемо співпрацювати, як і те, як ми це будемо робити, напряму формувати наше життя. Тому правильна тактика ведення життя та взаємодія з соціумом є одним із ключових фрагментів успішного існування у нашому мінливому світі. Не так давно лук і стріли були вершиною наших технологічних досягнень, а землянка архітектурним чудом. Наша цивілізація нагадувала первісне стадо тварин, що займається лише виживанням. Але сьогодні все змінилось. Зараз ми живемо у дивовижному світі космічних подорожей, неймовірних, Технології, що нагадують магію і можливості, які і уявити собі не могла стародавня людина. Увесь наш сучасний світ став таким, яким він є завдяки багатьом ключовим факторам. Однак один з яких головний фактор – це договір. Людство дійшло небаченого компромісу, що дозволив нам створити сучасну цивілізацію. Ми обмежили власні корисливі інтереси заради загального блага. І це було нелегко, так як усі ми є егоїстами і 90% часу думаємо про задоволення лише власних потреб і бажань. Ми хочемо квартиру, машину, гроші, славу повагу, любов і безмежне відчуття щастя. І це абсолютно нормально. Таким чином людина задовольняє головну життєву інстинктивну програму. Програму виживання. Яким способом ми це робимо? Усіма прийнятними і доступними нам шляхами. Однак. Тут постає питання, які способи досягнення життєвих благ є доступними і прийнятними для кожного окремо та для суспільства в цілому. Для одних вбивство, насилля і грабіж є нормальною мовою досягнення цілей, для інших прийнятними є порядність, чесність і відкритість. Але якщо всі будуть робити те, що вони хочуть, то ж вбивати і грабувати чесних і борядних, Це зробить неможливим створення нормальних взаємовідносин. Буде відсутня довіра один до одного і як наслідок відсутній прогрес суспільства. На благо, людина є стадною твариною, тому для задоволення базових потреб нам життєво необхідні хороші міжособистісні стосунки. Для того, щоб їх досягти та довіряти один одному, людство домовилося між собою про обмеження деструктивних егоїстичних бажань, що шкодить правам інших та дотриманням конструктивних правил поведінки, які діють на благо суспільства. Таким чином, продуктом суспільного договору стало створення окремих націй, країн і подальшому сучасної інформаційної цивілізації. Держава стала поліцейським, який контролює і стримує егоїстичну поведінку громадян шляхом покарання винних. Остановіться! І система, як завжди, в теорії здається ідеальною однак на практиці не все так добре, як того б хотілося. Всю ідилію людських відносин, як завжди, руйнує спокуса. Задовбали скотиняки. Частина вчених вважає, що людина від народження добра і альтруїстична. Інші ж вважають, що людина лише на ранньому етапі переходу від первісного існування, тому вона від природи егоїстична і агресивна. Однак правда лежить посередині. Ми не добрі і не погані, а різні, так як... Різні умови нашого психологічного розвитку і усім, що контролює наш розвиток, є дві речі – загроза покарання та мораль. Мораль – це особливі внутрішні переконання, що формувалися на всіх етапах розвитку людської психіки від народження, і аж до самої смерті. Ці переконання допомагають визначити межі хорошої і поганої поведінки та ефективно взаємодіяти з соціумом на рівних і чесних правах. Однак, що стримує людину, в якої немає стійких моральних принципів з тієї чи іншої причини? Следующее. Не надо викликати до моїй моральні, жалості. У мене немає ні моралі, ні ни жалості, нічого. Над Треба розмовлятися на язикі параграфів. От я нарушаю якийсь параграф закону. Якщо так, да, то вот судіть мене по законам і прочим. Совість не буде її турбувати у випадку вбивства, крадіжки чи обману. Тому єдиним обмежувальним фактором виступає покарання від держави або від іншої людини. Однак, на відміну від моралі, поліція не може перебувати і наглядати за кожним 24 на 7. А це значить, що існує Можливість запобігти покаранню. Тут і виникає спокуса, адже коли усі дотримуються правил і довіряють у тинутному, легко обманути і кинути соціум з метою отримання вигоди. Прикладом може слугувати банальна і повсякденна дорожня ситуація в час пік. Всі водії умовно зобов'язалися дотримуватися загальних правил дорожнього руху і кожному з них в обмін на це видалися відповідні права. Однак раптом виникає перехрестя. Один потік машин рухається назустріч іншому. І правильно, коли кожен з водіїв окремих потоків відповідний час припиняє свій рух для рівномірного руху всього потоку. Але в реальності хтось з них не втримується від спокуси проскочити швидше ніж усі і загороджує рух паралельній смузі. Далі відбувається ефект доміно, після якого всі плюють нечесні правила і перегороджують один одному дорогу, що породжує пробку. І замість того, щоб дотримуючись Правил дорожнього руху дістатися до пункту призначення за годину. Усі стоять в пробці по 2-4 години. Для автомобіліста, що порушив правила, це добре, адже він дістанеться швидше усіх додому. Однак для сього дорожнього руху це катастрофа. Я. ми в лайні. Ми в лайні. Спокуса отримання більшої вигоди за відсутності покарання і відсутності моральних принципів сприяла злочинній поведінці. У випадку, якщо всі почнуть плювати на правила поведінки соціуму, розпочнеться тотальна анархія. Однак, якщо ми станемо такими шкідалами, це перетворить нас у первісне стадо і нам доведеться заново будувати цивілізацію. Тому для того, щоб ефективно творити своє майбутнє, нам необхідно карати кидал та знаходити стосунки з чесними людьми для ефективного існування на цій скверній планеті Земля. І в цьому нам допоможе теорія Ігор. Теорія Ігор... Це теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту, де сторони зацікавлені у тому, щоб приховати від суперника власні наміри задля отримання переваги в умовах невизначеності. Цей розділ прикладної математики, який використовується для прогнозування поведінки суперника в умовах, коли ця поведінка не передбачена. Теорія ігор розроблялася науковцями в умовах холодної війни під загрозою тотального ядерного конфлікту, коли такий прогноз поведінки суперника був життєво важливим для самого виживання людства. Після завершення війни ця математична наука продовжила своє існування на благо соціуму, вивчаючи прогнозування дій вже не окремих країн, а окремих людей. Її цілю стало вироблення оптимальної стратегії підбору та поведінки суперників задля отримання спільної взаємовигоди. Теорія ігор вивчає, як визначити кідал і як з ними співпрацювати таким чином, щоб опинитись переможцем. Платформами вироблення ефективних стратегій слугували різноманітні ігри Шахи, доміно, лотерея, покер, але найкращою з них стала гра. Під назвою Дилема злочинця». Два злочинці попались на скоєнні злочину. Її умови припускати те, що вони діяли за зговором. І поліція, ізолювавши їх один від одного, влаштовує очну Ставку. При цьому у кожному з них пропонуються такі варіанти розвитку подій. Відсутнє покарання. Ти здаси свого подільника, а він промовчить. Подільник отримає максимальне покарання, а ти підеш на волю. Мінімальне покарання. Ви обидва будете мовчати, але отримаєте мінімальне покарання разом покарання середньої тяжкості, ви обидва здасте один одного і отримаєте середнє покарання разом. І максимальне покарання. Ти мовчиш, а твій подільник тебе здає. Подільника відпускаємо, а ти отримаєш максимальне покарання. З цих чотирьох варіантів в розвитку подій стає очевидно, що найвигіднішою з точки зору співробітництва буде тактика зберігати мовчання. Адже mm -hmm. в такому випадку покарання буде мінімальним для обох злочинців. Однак, постає проблема довіри. Звідки знати, чи подільник промовчить, адже він такий самий безпреціг. Без... Mm -hmm сенсі... сенсі... сенсі... сенсі... Принципний злочинець і якщо подільник буде стукати, то покарання з мінімального притвориться на максимальне. З іншої сторони, у випадку якщо злочинець здасть подільника, то можна взагалі запобігти покарання, або ж обидва отримують кару середньої тяжкості. У такому випадку тактика змінюється спокуса та відсутність довіри робить оптимальною стратегією здачі свого подільника. Комп'ютерні симуляції показали, що найбільш життєздатною і ефективною тактикою одноразової гри між опонентами для перемоги є стратегія здачі. Подільника. Адже коли ми не можемо довіряти своєму супернику, в нас з'являється страх програшу, і ми знаємо, що в його в свою чергу турбують аналогічні думки. Це приводить до того, що спокуса кинути опонента перемагає бажання кооперації. Дилема злочинця розглядає тактику поведінки лише в разовому сценарії, однак життя. Складається з багаторазових ігор. Перед нами кожного разу постає дилема: довіра? Чи кидаливо? І якщо ми постійно будемо кидати подільника, він почне кидати нас у відповідь, і кожного наступного разу покарання буде середньої тяжкості. Це не вигідно нікому з нас, тому ця тактика перестає бути ефективною. Спокуса нівелюється. Як в цьому випадку досягти кооперації і довіри між подільниками, щоб покарання середнього стало мінімальним. Роберт Аксельрод дослідив розширені сценарії дилеми, які він назвав Повторна дилема злочинця. В ній злочинці знову і знову, раз за разом, обирають варіанти розвитку подій і при цьому пам'ятають результати попередніх ігор. Усе, як у реальному житті. Аксель Рот запросив колег, вчених, філософів, психологів, математиків, соціологів з усього світу для того, щоб розробити найефективнішу стратегію поведінки Переможною вважалася стратегія, при якій злочинець за певною сумою повторних ігор отримував найменшу кількість покарань. Такий собі чемпіонат довіри серед злочинців та тактик їхньої поведінки. Розроблені тактичні програми відрізнялися по алгоритмічній важкості, початковій агресивності, здатності до прощення. Стратегії змагалися між собою у комп'ютерній симуляції на виживання. Програшна програма вилітала з участі. Таким чином Axelrod дослідив природню еволюцію стратегій поведінки і результати виявилися вкрай цікавими. Жадібні стратегії давали хороші результати на початку, однак в довготривалій перспективі приводили до абсолютного егоїзму опонентів, де програвали всі. Альтруїстичні ж стратегії діяли краще з точки зору кооперації, однак чітко прослідковувалася тенденція спокуси кидав. Потрібно було щось середнє між жадібністю і альтруїзмом. Так, найкращою стратегією опинилася програма під назвою «Зуб за зуб», яку виставив на чемпіонат Анатолій Рапорт. Вона була найпростішою серед усіх конкурсантів і складалася всього з двох умов. Перша умова. Перша гра починається з довіри. Друга умова. Кожна наступна дія подільника дзеркально повторюється. В результаті такої тактики доброго мстителя програма завжди починала серію ігор з кооперації надії створити довіру серед подільників. Однак, якщо опонент кидав, програма починала мстити, для того, щоб не програти і врівноважувати свої шанси на перемогу в майбутньому. Рано чи пізно кидала починав співпрацювати, після чого відновлювався баланс та як наслідок взаємодовіра. В результаті дослідження Axelrod дійшов до висновку, що навіть егоїсти, в ім'я їх же егоїстичного блага, будуть намагатися ставати добрими і кооперуватися при загрозі покарання. Які висновки? Потрібно бути добрим месником. Граючи у гру під назвою «Життя не виграти», будучи кидали. При відсутності взаємодовіри один до одного ми скотимося до перевісного ладу. Однак добрий самаратянин, як би це не було парадоксально, сам провокує спокусу для того, щоб бути кинути. Я дякую вам за увагу. Для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і залишайте свій коментар. І пам'ятайте, будьте добрими з людьми, але якщо побачите кидал, передавайте їм білет до Ростова на дону. Хочу попросити прощення.